Da har jeg med min gode kollega Marianne Haglia, og Marianne har skrevet denne boka, Digital studieteknikk. Og Marianne, vad är digital studieteknikk? Ja, det er et godt spørsmål. For hva er egentlig digital studieteknikk? Kan vi egentlig eh, gjøre studieteknikk digitalt? Altså, rett og slett lære digitalt? Og det kan vi ikke, for vi gör jo alt i hodet. Egentligen så är det ju inte så väldigt nytt. Jag kallar det digitalt för vi har fått så mange nya digitala verktyg. Eh, vi har också mycket ny forskning som säger hur vi bäst kan lära. Och därför kallar jag det digital studieteknik. Ja, digital studieteknik jag har lagt en stor modell, men jag delar det gärna in i tre. Vi har alltid, når vi skal lære noe, så har vi samlet information. Vi har gjerne sittet og hørt på læreren, vi har lest i bøker, og så har vi kanske skrevet noen tekster. Og da har vi på en måte samlet det, og så har vi delt når vi kommer til eksamen. Men det jeg har gjort nå, det er for å synliggjøre hva vi faktisk gjør, så har jeg delt det i tre, og så kaller jeg den første delen for å samle. Og i dag så samler vi på en litt annen måte. Du hører gjerne på foreleseren din på en film. Det kunne vi ikke gjøre før, da satt vi i klasserommet. I tillegg så googlet vi mye mer enn det vi gjorde før, for da hadde vi ikke den muligheten. Vi kan altså samle fra hele verden. Og vi samler også fra databaser, for eksempel så er det mange databaser inne på biblioteken så finner du å få tilgang til mange databaser. Regjeringen.no er en sånn database som vi samler informasjon fra. I før så vi også i digital, altså vanlige ringpermer, og de var hensiktsmessige. De for så dag Vi hadde skilleark som vi delte de i. Nå i dag så bruker vi gjerne noe som heter notatverktøy, og vi deler de også i type skilleark, sånn som vi gjorde før, men vi har også muligheten til å sette stikkord, og vi har muligheten til å søke på en helt annen måte. Vi slipper å bla oss gjennom alt mulig rart. Og når vi snakker om notatverktøy, så handler det gjerne om OneNote, Microsoft sin, eller Evernote. Og där kan du samla alt på ett sted, om det så er lydfiler, film eller vanlig text. Och lære er eh, nummer to i rekka. Når vi har samlet masse, så må vi gjøre ett læringsarbeid. Vi skal ikke bare lære, men vi må faktiskt jobbe for å lære. Og det som er nå at vi har fått så mye ny kunnskap om hvordan vi faktisk lærer hjerneforskning har kommet kjempelangt, og i boka så nevner jeg en del av de nye metodene som både er funnet opp og som er bekreftet er smart. Og de nye verktøyene gjør at vi kan jobbe litt annerledes. Vi kan f.eks. ta opp forelesningene fra campus når foreleseren foreleser frem på tavla, så kan tett sette på opptak. Det kun til privat bruk, men du har faktisk muligheten. Og dere kan ta opp når dere sitter og diskuterer et gruppearbeid for eksempel. Bare husk på å spørre først om det er greit. I tillegg så kan vi lage sammensatte tekster, altså tekst, lyd og bilder i sammen. Og det støtter ofte vår utkommelse, det å ha disse bildene. Og det visuelle er med på å gjøre at vi husker bedre. Jeg husker når jeg gikk på læreskolen, så hadde jeg badet mitt fullt av naturfag. Jeg hadde vannets kretsløp og så videre. Det hang på veggene overalt. Så jeg selv har jo erfart at det å ha visuelle bilder, det er smart. I tillegg så er det denne søkefunksjonen, og det er vel den som er det helt geniale i det, tekst, det nye tekstverktøyene våre. Det er at vi kan faktisk søke, og vi kan søke på bildet, så hvis du tar mobiltelefonen din og tar bildet av en tekst og lägger den in i OneNote eller EvenNote, så søker den faktisk på bildet i teksten der. Så det å finne ting er mye mye lettere i dag. Ja, og så var det siste delen da. Da skal vi jo dele, eh, og tradisjonelt så deler man til en muntlig eksamen, eller så skriver man en tekst på eksamen. Eh, I dag så har vi en helt annen delingskultur. Vi har en mye større samarbeidslæring. Altså, det er sikkert mange av dere som fått spørsmål enten i Messenger eller Facebook. Er det noen som har? Var det noen som var på den forelesningen? Og så deler vi villig vekk. I tillegg er det mange som deler helt uoppfordret på Twitter. Har dere sett dette? Vi har jobbet sånn og sånn. Og det er kjempefint, for da har vi muligheten til å lære på en helt annen måte. Så det å dele er ikke nødvendigvis bare examen i deg. Det handler rett og slett om å hjelpe hverandre til å bli og en god del av eksamene er også endret etter at vi har fått disse digitale verktøyene. Nå i dag så er det også mange steder hvor de har lagt om til at man kan levere eksamen på en annen måte enn å bare sitte i åtte timer og skrive en tekst.